Kjære PFTK-MUK-student, velkommen til modul dybde-laring og metakognisjon. I denne introduksjonsfilmen skal jeg fortelle litt om modulen og hvordan du skal lære i denne modulen. Men først og fremst, hvorfor er dybde-laring og metakognisjon? Jo, fordi vi vet at dybde-laring har fått spesielt oppmerksomhet i uddanningsfeltet i den siste tiden. Och så är det i har fått ganske stor plats i stort og med stortingsmeddelningen och rapporten framtidens skola. Och det är viktigt att lärare och praktiker i undanningsfältet utvecklar förståelse vad deep learning är och hur den vi kan fremme deep learning genom egen analysning i klassrum. Och i keminst det viktigt att förstå vilka digitala verktyg har nytta i utvecklingen av deep learning bland eleverna. S så i denne modulen presenterer vi forsskølige forstolelse av dybdelaring -de og vi vet at debdelaring kan konceptuelle serie og defineres på forskølge måter. Vi presenterer jo så historisk bakryn for utvikkling av begrepet dedelaring og så ikke mins vor en dibdelaring presentererseå forskølige forskningslitteratur. Menserfølgelige kan der spørrer vor foræ metakognisjon. Jo, fordi dypte læring kan forstås som en form av metakognisjon sammen med andre former for metakognisjon og læringsstrategier for å utvikle metakognitiv tenkning, um, for eksempel vurdering for læring eller problembasert læring eller selvregulert læring. Så Sier vi at metakognisjon uh, tilhører mest det vitenskapelige feltet, men igen lærere og praktikere som jobber i skolen er mest opptatt av hvordan de kan fremme metakognition i klasserommet, og så derfor uh, ble det operasjon operasjonalisert gjennom forskjellige læringsstrategier, som for eksempel vurdering for læring og selvregulert læring. Så på en måte kan dypte læring kan forstås også som en set av læringsstrategier lærere kan bruke for å fremme metakognitiv tenkning blant elevene. Hvordan skal du lære i denne modulen? I denne modulen finner du forskjellige hilder og ressurser. Les nye tekstinformasjon på sider. Se på videomaterialer og les de vitenskapelige artikler som du finner gjennom å klikke på eksterne linker. For å hjelpe deg å skape din forståelse, svar på refleksjonsspørsmål på refleksjonssider. Det er gjelder faktisk å lese andre svar, og vi vil gjerne at du vil dele dine tanker og refleksjoner med de andre. Eh, sjekk også din forståelse gjennom å svare på uh, multiple choice-prøve. På slutten av modulen finnes, uh, finnes en uh, sluttprøve. Eh, du kan ta prøvet hvor mange ganger du ønsker, og det er det beste resultatet av det som telles. Og selvfølgelig det er det alltid kløv å stille spørsmål i Canvas i diskusjonsformen og i videoveiledningen. Lykke til med dine studiene i denne modulen.